На подвір'ї Карітасу 120 людей чекають на свій великодній пакунок. Митрополит Тернопільськозборівський Василій Семенюк освячує продуктові набори. 80-річна Зіновія Маркевич каже, великодній набір від благодійного фонду отримує шостий рік. «Боже, багато чого і рез, і масло, і сирок, і люди добрі, і макарони, і олія. Я би себе того не дозволила. Я би собі трошки взяла, дешевшого того, того потрошки. І так би робила. А це продуктовий набір 79-річної Ірини Швериди. Жінка каже, великодній пакунок отримує сьогодні вперше. Про акцію її розповіла сусідка. «Якби я не, не взяла в каратасі тих продуктів, ну то звичайно, я йду на базар, там дівчата мені дають щось переоцінене. І так я беру, інакше вижити ви не годен. До збору продуктів долучилися тернополяни, священники Тернопільсько-Зборівської архієпархії, Української греко-католицької церкви та місцеві підприємці, каже директор фонду отець Андрій Марчук. «Проводимо в три тури сьогоднішню акцію. Тобто, власне, перший тур це є люди з нашої благодійної їдальні, наші підопічні. Другий тур це є вже діти з проєкту Соціальна робота з молоддю», також діти і молодь з інвалідністю. Ну і третій тур це також є діти з сімей, які мають тяжкі життєві обставини, але також ми є у співпраці з Карітасом Чехія місто Оламович і у співпраці з Каритосом Словаччини. Вони також отримають ці пасхальні дари. За словами Андрія Марчука, акцію «Великодній кошик» проводять у Тернополі більше 20 років. Мирослава Муквач, Юрій Заяц. Новини на Суспільному. Тернопіль.